Victor Pont arat cu degetul analfabet și sublinierei incompetenții din fruntea PSD, România se mulcume subliniere te serem în prizonier. România se e subliniere te serem în prizonier a scandalurilor întrecinute la televizor, în timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea consider fostul premier Victor Pontă, într-o postare publicat, duminică, pe pagina sa de Facebook. România se mult subliniere te în prizoniera scandalurilor zilnice întrecinute la televizori cu bani publici, statul paralel, Dragnea subliniere i covesii, Vanghelie i discursuri guvernamentale citite de pe foaier. ce bine ar fi dacă am putea să deschidem ochii sublinierei să ne uităm la ce se întâmplă în Europa sublinierei în lume. Pentru ce viața noastră de zi cu zi va depinde de aceste lucruri. Dar noi ne-am obit subliniere să fim prostici sublinierei manipulați sau să spunem ce nu avem ce face. Se arată în postare. Ponta afirmă ce inclusiv problemele interne sunt trecute cu vederea, cea mai mare inflație din UE, cele mai multe decese din cauza gripei, cea mai mic rat de absorpție a fondurilor europene, cele mai mici investiții, cel mai mare deficit al balancei comerciale, 13 miliarde euro scoase din card doar în 2017, etc. Între timp, Angela Merkel, sublinierea Emmanuel Manuel Macron au pornit reconstrucția Uniunii Europene un plan ambicios dar complicat. Opinia mea sublinierea Iadies Pro-Romania este cea care noastră ar trebui să fie implicat cât mai repede sub erai cât mai mult în acest efort, iar decizia lui Liviu Dragnea sublinierea a partidului său de a aduce România la remorca Ungariei este o mare eroare, consider Ponta. El mai spune ce România va fi lovit de lupta Comisiei Europene contra gigancilor IT, deoarece cara noastră a dezvoltat în ultimii ani acest domeniu, în timp ce taxele vamale impuse de presubliniere dintele Donald Trump vor afecta investițiile în infrastructuri de care România are nevoie. Dacă PSD a fost confiscat de dragnea sublinierei are în frunte doar analfabeci sublinierei incompetenci, dacă PNL nu este în stare să scape de popul subliniere ti sublinierei impostori, este oria subliniere oportunitate pentru dies pro-Romania să vin cu analize, proiecte sublinierei solucii referitoare la aceste chestiuni care vor influența viața noastră în viitor, mai scrie pontă.